یہ امام شا فی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بزرگوں کے اقوال پڑھے نا آپ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگیاں گزاریاں اور ہم پتہ نہیں کس طرح زندگی گزارنے کے چکروں میں پھر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب گھر اچھا ہونا چاہیے ماربل لگاؤ ٹائل پتھر لگی ہو اے سی لگاؤ ہر چیز اس میں لگی ہو صاف ستھرا گھر ہو یہاں پر تو ہم یہ چیز بنا کے بیٹھ سکتے ہیں لیکن قبر میں تو کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس وہاں پر تو ہمارے اعمال ہوں گے جو ہمارے ساتھ جائیں گے جو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حاج کے موقع پر حج کرنے گیا تو ایک نوجوان بچہ نہ وہ عالم نہ وہ مسجد کا امام نہ وہ مولوی کچھ بھی نہیں دنیا دار سا بندہ اور نوجوان بچہ کیا فرماتے ہیں کہ میں حاج کے موقع پر حج کرنے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ بچہ جو تھا نا بڑا عبادت گزار بڑا نیک وکار جب دیکھو اللہ اللہ کیے جا رہا ہے جب دیکھو نماز قرآن یہی چیزیں ہیں بس ذکر کر رہا ہے تو میں نے ایک دن سوچا کہ اس سے بات کر کے ذرا اس سے نہ پوچھوں گا کہ تو ادھر سے آیا تو ہمارے علاقے کا ہے ہمارے شہر کا چلو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے کچھ پوچھیں گے اسے تو وہ فرماتے ہیں امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فقہ کے امام ہیں بہت بڑے وہ فرماتے کہ میں بڑی کوشش کرتا کہ اس بچے کے ساتھ میں بات کرنے کی کوشش کرتا کہ اس کے ساتھ میں بات کروں لیکن جب بھی میں اس کے پاس جاتا وہ یہ کہتا کہ حضرت صاحب امام صاحب باتیں تو پھر بھی ہو جائیں گی اللہ کے حضور آئے ہوئے ہیں یہاں پر رب رب نہ کر لیں یہاں پر عبادت نہ کر لیں یہاں پر نماز نہ پڑھ لیں قرآن مجید نہ پڑھ لیں گھر جائیں گے پھر بعد میں باتیں بھی ہو جائیں گی گپ شپ بھی ہو جائے گی ہر چیز ہو جائے گی تو وہ امام صاحب فرماتے میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ بات کروں لیکن وہ جناب ٹائم ہی نہ دیتا وہ ہر وقت یہی کہتا کہ جناب رب رب کریں بعد میں باتیں کریں گے تو وہ فرماتے کہ ایک دن نہ میں نے نیت کر لی کہ آج میں اس کے ساتھ بات لازمی کروں گا آج اس کو میں جانے نہیں دوں گا تو وہ فرماتے کہ وہ نا حتیم کعبہ کے پاس کھڑا ہوا ہے نماز پڑھی اس نے نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو میں بھی پیچھے بیٹھ گیا کہ اب جب یہ نماز پر یہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہٹے گا تو میں اس سے پوچھوں گا اس سے بات کروں گا کہ یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتی اس کو کچھ ملا بھی ہے کہ نہیں تو آپ فرماتے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا اس نے قرآن مجید بند کیا قرآن مجید بند کرنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا کہنے لگا امام صاحب آپ آ گئے میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا تو امام صاحب فرماتے ہیں شکر ہے کہ اس کو بھی ذرا طلب ہوئی میرے ساتھ بات کرنے کی تو وہ نوجوان بچہ جو تھا وہ کہنے لگا امام صاحب میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا شکر ہے آپ آ گئے یہ کچھ دینار پکڑیں اس نے جیب سے دینار نکالے اور امام صاحب کو دیے کہ جی امام صاحب یہ دینار پکڑیں اور ظہر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا ظہر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا میں مر جاؤں گا تو ان دیناروں سے مجھے غسل بھی دیجیے گا کفن بھی دیجیے گا اس کے بعد مجھے دفن کر دیجیے گا اور کسی کو بتائیے گا نہیں کون تھا کہاں سے آیا تھا بس آپ میرے شہر کے گئے اتنا تو کر سکتے ہیں میرے لیے آپ اب مجھے دفن کر دیجیے گا تو امام صاحب فرماتے کہ میں نے وہ پیسے پکڑے ظہر کی نماز پڑھی ہم نے تو میں نماز پڑھ رہا تھا آخری نفل تھے وہ بچہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اب جب میں نے نفل پڑھ کے جب عطیات پہ بیٹھا میں نے سلام پھیرا سیدھی سائیڈ پہ میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے میرے ساتھ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارا ہو گیا نماز کی حالت میں فوت ہو گیا تو آپ فرماتے کہ میں نے جلد نماز مکمل کی نماز مکمل کرنے کے بعد میں نے اس کو کفن بھی دیا اس کو غسل بھی دیا اس کو دفن کر دیا تو وہ فرماتے کہ میں نا ایک بات سنتا تھا وہ دعا میں نا ہر وقت یہی فریاد کرتا تھا کہ ابار تعالیٰ مجھے قبر میں بھی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دینا مجھے قبر میں بھی نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق دینا مجھے قبر میں بھی قرآن اور نماز چاہیے تو فرماتے میں یہی دعا سنتا تھا اس کی پھر اگلے سال میں آیا پھر وہی معاملہ میں نے حتیم کعبہ کے پاس نماز پڑھی دو تین جنازے اٹھے وہاں سے تو میں بھی ان کے ساتھ چل دیا پھر میں نے دعا کی کہ باری تعالیٰ وہ جو بچہ پچھلے سال میرے ساتھ آیا تو وہ دعا کرتا تھا ہر وقت کیا رب العالمین مجھے قبر میں بھی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دینا طے تو باری تعالیٰ ذرا اس کی زیارہ تو کروا ذرا دکھا تو صحیح کہ وہ قبر میں کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے گئے تو امام صاحب فرماتے میں نے دعا کی دعا کرنے کے بعد میں جنازے کے ساتھ چلا جب میں قبرستان پہنچا قبر وہاں پر کھودنے لگے تو ساتھ ہی ایک قبر کی دیوار گر گئی تو امام صاحب کے ساتھ لوگوں نے بلائے جی امام صاحب آپ تشریف لیں ایک قبر کی دیوار گر گئی ہے ذرا دیکھیں آپ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تو وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں قبر کے اندر اترا ساتھ والی قبر جس کی دیوار گری تھی اس کے اندر میں نے جھانک کے دیکھا تو اس میں وہی وہ نوجوان بچہ تھا بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رکھا گئے سال بعد اس بچے نے دیکھا اور کہنے لگا امام صاحب یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یہ قبر کی دیوار کوئی نہیں گری یہ آپ نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے دکھا تو صحیح وہ بچہ قبر میں کیا کر رہا ہے یہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو دکھایا ہے کہ قبر میں میرے ساتھ کیا معاملات ہو رہے گئے آپ مہربانی فرمائیے گا کسی اور کو نہ بلانا آپ قبر کی دیوار کھڑی کریں اور اس معاملے کو اتری ختم کر دیں ادھر اس کو دفن کر دیں کسی کو بتانا نہیں کسی کو بلانا نہیں یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے تھا کہ رب سے جو مانگا جائے وہ ملتا گئے